میرا نام زہاد ہے میں کلاس سیون میں پڑھتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو میری ماما مجھے بوائز والے ٹوائے لے کے دیتی تھی دی پر مجھے شوق تھا ڈول ہاؤس کا جب میں ٹوائے شوق جاتا تھا تو میں ڈول ہاؤس مانگتا تھا پھر میری ماما کہتی تھی اس, نہیں ڈول ہاؤس نہیں لینا کارڈ لینی ہیں ایسے وہ ڈول ہاؤس لڑکیوں کا مگر ایسا کیوں ہے ہمیں بھی تو گرلز والے ٹوائے سے کھیلنا چاہیے پتا نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا یہ جو گرلس کے یہ جو گرلس کے کچھ ٹوائس نہ مخصوص کر دیے گئے ہیں کہ وہ صرف ان سے ہی کھیل سکتی ہیں جیسے ڈولس وغیرہ ڈال ہاؤس ڈنر سیٹس وغیرہ یہ غلط ہے دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک میل ڈول ہے یہ میں نے خود بنایا ہے ایسی چیزیں میں اکثر بناتا رہتا ہوں یہ میں نے ایک میل ڈول بنائی ہے خود خود اور یہ مت سمجھیے گا کہ ڈول صرف فیمیل ہی ہوتی ہے چوائس بہت پسند تھے ویڈیو گیمز، کارڈس اس طرح کے ہی روز وغیرہ مجھے بہت پسند تھے تو میں بہت روتی تھی کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے لیکن وہ نہیں تھے لے کے دیتے کہ نہیں آپ گرل آپ کو گرل کی چیزوں سے کھیلنا چاہیے پیرنٹس کہتے ہیں کہ گرلز کو گرلز والی چیزوں سے کھیلنا چاہیے لیکن میرا کہنا ہے کہ بوائز بھی گرلز والی چیزوں سے کھیل سکتے ہیں